هاتفة ما أعظمك فتحية حبا سلاما واحتراما للجندي المجهول في زمن المناصب والرتب والواهد المعطاء ينسى ما وهب وحليف صمت العلم لا يهوى الخطب والصادق الأقوال والأفعال لا يخشى العطب الواثق الخطوات للغن مشرقاً القدوة المثلى يقدر بالذهب رأي المبادئ والعقول وسيد الأزمان يا نعم النسب وخليفة الله المعلم بالقلم وخليفة الرسل الكرام هدايةً ورعايةً وتخلقاً صبراً جميلاً زانه حسن الادب ما اشرف المرقى واغنى ذا الطلب يا سيدي وولي نعمتنا اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وادرت كاسك للصغار على مهل صفوا سلالاً رائقا ترويهم تجد الغشاوه عن عيو قد عشت وتحارب الداء العضال داء الجهالة والندالة والضلال يا صانع الأجيال يا كل المنال وبكفك الفوز العظيم يا ابن المسار الصعب يا رمز العطاء في يومك الأبهى في يومك الأبهى أحليك القصيدة في يومك الأبهى أحليك القصيدة زينة نشوى بأسرار الكمال وأقول معذرة لو أسعد المهن العنيد لو طاوع الحرف العتيد أرسلته شلال عطر يغمرك رشات نور تشبنك عقدا من الورد النضير يطوقك دُرًّا يزين مَنْ كِبًا فَتَحِيَّةً حُبًّا سَلَامًا وَاحْتِرَامًا وشُكرًا